إذا حاسس أنه في شيء ناقصك بحياتك وهالنقص حارمك أنك تكون مبسوط أو مرتاح وما عم بيخليك تستمتع بالأشياء التانية والحلوة الموجودة بحياتك ساعتها لازم تعمل تقييم لوضعك وتبلش تسأل الأسئلة المناسبة والصعبة اللي لازم تكشف لك أمور أنت ما منتبه لها وتوعيك وتطلع منك كل المستور والمخبي جواتك وضلك عم تسأل لحتى تلاقي حل للنقص اللي حارمك تعيش حياتك صح؟